سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفنده در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و می بینید و همونطور که مستحثر هستید کلیه ویدیو ما در کانال آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی هم شما از آخر اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارسی و بلاکچین مطلع میشید اگه تا الان کانال ما رو دنبال لکردیم پیشنهاد میکنم همین الان روی این لوگو کلیک بکنید دکمه زنگوله رو فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه مطلع بشین توی این ویدیو قصد درباره خرید انواع ووچر با شما صحبت کنیم یکی از روشهای تبدیل ریال به این رمز ارزها استفاده از ووچر هست که در ادامه با هم خواهیم دیدیمین ووچر ها کاربرت های دارن یکی از این کاربردها ها مربوط به خرید رمز ارز خیلی توی امتحان های مختلف با اینا شرکت میکنند یا اینکه یه کتابی از یک فروشگاهی میتونن بخرن و کار کاربرد های مختلفی داره به عنوان یک مدل پول رایش هست و اینکه خیلی جای دنیا دارن ازش استفاده می خوب ما توی این ویدیو داریم خیلی کوتاه و سریع به این مسئله بپردازیم و بعد در دو تا ویدیو جداگانه یه ویدیو در خصوص Perfect مانی به صورت جداگانه توضیح میدیم که اصلا چجوری میتونید بخرید چجوری میتونید دیپوزیتش بکنید و اینکه چند تا مدل داره هم براتون وچر میسازه و هم میتونه از یه حساب پرفکت استفاده کنید یه بهره ناچیزی هم بهش تعلق میگیره می تا دلاری فکر می‌کنم تا سقف 500 دلار رو پرفکت هست که این بالا براتون کاردش می‌کنم و وقتی که این تایید بشه شما میتونید ازش استفاده بکنید در ادامه هم می‌خوایم بگیم اصلا روش‌های اینکه مثلا چرا از ووچر استفاده کنیم امنیتش به چه صورتی موارد کلاهبرداری به چه صورتی خواهد بود کجا میتونیم اینقدر با دل قورستری خرید و فروش بکنیم روی اینا وچرهای معروف همونطور که میبینید ویب مانی و پرفیکت برای ویب مانی هم یه ویدیوی ای تهیه کردیم که در خصوص اینکه که اصلا چجوری میتونیم زخیرش بکنیم توی یه حسابی نگهداریش بکنیم یه مقدار امتر باشه شما میتونیم یه مقدار زیادی رو خرید بکنید حالا به هر تعدادی بعد خورد خورد خورد خرجش بکنید و حتی مثلا اگر تبدیلش هم کردیم رمز ارزتون رو یا مثلا چه می‌دونیم یه کالای فروختین یه خدماتی رو ارائه کردین اون وچری که میگیرید بیاد مثلا اون آدرس کیف پولتون رو میدین واریز میشه با اون کیف پوله که اینا را هم به راحتی میتونید توی داخل کشور به ریال هم تبدیلش بکنید و این به این طریق پولتون رو جابجا ب جا این ویدیوی که براتون در خصوص ماانی ساختم بالا کار میکنم که ازش بعدا استفاده بکنید. داستان کارمز های خرید و تبدیل این ووچر ها هست چون اولین چیزی که خیلی خیلی خیلی خودشون نشون میده این میزان این کارمزست به خاطر اینکه قیمت تمام شده خرید شما رو تعیین میکنه دیگه و هر چقدر کارمز کمترش شما توی شبکه بتونید پرداخت کنید به نفعتون هست ما یه ویدیوی ای کردیم در خصوص روش های مختلف خرید و فروش رمزرس ها در ایران این روش ها چهار روش هست که یکی از روش ها مربوط به استفاده از وچر سه روش کاربوردی و بسیار متداولی دیگه هم هست که من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه حتی ادامه این ویدیو رو ببینید اول اون ویدیو رو ببینید نسبت به موضوع آگاهی کاملی پیدا بکنید و بعد در ادامش این ویدیو رو دنبال بکنید این باله براتون کار میکنم که ازش استفاده کنید هرچند که کلی ویدیو آموزشی مرتبط با خرید و فروش این رمزارزها در کانال قرار دادیم تو یوتیوب حتما پیشنهاد می‌کنم مراجعه کنید به کانال ما اون ویدیوها خودتون دونه دونه میتونید پیدا بکنید و در ادامه می‌خوام یه مقایسه هم انجام بدیم بین این دو تا مدل عرض شود ووچر وچر که چه فرقایی با همدیگه دارند و اینکه ما مثلا از کدوماش میتونیم استفاده بکنیم و تبدیلشون هم به یکدیگر که از نکات مهمی و حال این پولا باید قابل تبادل باشه و شما بتونید ازش استفاده بکنید خب ببینید پس اگر بپذیریم یکی از اون چهار روش همین روش وچر هست ما دو تا از های خیلی معروفو مطرح کردیم معروف بودن از چه لحاظه از ای... نه اینکه نظر ما باشه نه از لحاظ مقبولیتی که عموم مردم نسبت به اینا دارن یعنی همون کانسپت بلاک یعنی چه جوری کی ارزش 7000 دلاری الان به بیت کوین میده همون مقبولیتیه که بین گذارا وجود داره کی این وچرها رو مثلا معروف تر کرده اون مقبولیتی که بین سرمایه‌گذارا وجود داره و اون فاندره و کوفاندره این وچرها که تونستن با جاهای مختلف مذاکره کنن و اینو به عنوان یه نوع ارزش قابل تبدیل به کارنسی در دنیا جابندازن هست و خب چون بیشتر ازش استفاده شده ما هم میتونیم بهش استناد کنیم و از اون استفاده کنید. دو تا وچر هست همونطوری که اشاره کردیم پرفکت مانی و وب مانی که شما میتونید از اینها استفاده بکنید خدمتون عرض شد که ببینید فاکتور اساسی توی انتخاب این ها توی چهار گروه اصلی بندی میشه شما کنار این ستون وب مانی پرفکت مانی میتونید چند تا دیگه هم برای خودتون بذارید که شاید کارمزد کمتری پرداخت بکنید تسهیل باشه در نقل و انتقالش برای شما که خودتون در نهایت باید تصمیم بگیرید که از کدوم میخواین استفاده کنید ببینید توی کیف پول ویبمانی دلار، و یورو, یورو، و و روبل و طلا و کوین رو اکسپ میکن و میتونید نگهداری کنید اما تو کیف پول پرفیکت دلار، یورو طلا یه مقدار کمتره. یه سخف موجودی به عنوان روبل، مهادر پونزه هزار روبل, معادل پونزه هزار روبل توی وب مانی وجود داره که میگه من بیشتر از این نمیگیرم اون داستان های کیوایسی و ای که یه ویدیو جداگانه ساختیم در خصوص این برید توی کانال هست حتما ببینید رو پرفکت مانی سقف وجود نداره ولی رو پرفکت مانی فکر میکنم یه کف 300 دلار وجود داره که میگه حداقل بعد مثلا این 300 دلار شما دیپوزیت کرده باشین و ضمناً اومده فکر میکنم سالانه یه نرخ بهره 14 درصد تا سقف 500 دلار هم رو دیپوزیت مبالغی که شما توی این کیف پولتون تو این دیگه کیف پول نیست دیگه عملا حساب بانکیتون میشه یه بانک مجازی اینه یه بانک مجازی میمونه نه مثل اون میتونید ازش استفاده کنید یه ریتی بهتون میده ولی برای نقل و انتقاله ازتون کامیشن یه کارموزی میگیره توی ویب مانی هشتصدومه یعنی درصد و هشتصدومه یعنی هشت نهم درصد هشتصدوم میشه و روی کارمزد پرفکت مانی 9 درصد و خب این عددا تعیین کننده زمانی که شما میخواین یه پولی رو بذارید بعد ازش میخواین استفاده کنین نقل و انتقال انجام بدید و بتونید مثلا اینا رو توی کیف پولتون ذخیره کنید سوالی که پیش میاد من خب اوکی اومدم این ریالامو تبدیل کردم به وب مانی پرفکت مانی که در این خصوص حواستون باشه دوستان کلاهبرداری خیلی زیاده در مورد این تبدیل ها هیچ جایی بدونه که اگه جای دیدین بدون کیc داره این تبدیل انجامده یه مقداری با احتیاطتر این کار انجام بدید نمیگم همشون ولی خب موارد کلاهبرداری توش بسیار بسیار زیاده خب توی گروه ویدیو های کلاهبرداری من توضیح دادم که دیگه بعد کار کنید احتمالا بعد از این همه ویدیوی که شما اومدین رو رسید به این ویدیوی که براتون تهیه کردن ام، ام، به این مسئله حتما توجه کردین مجموع ویدیوها رو دیدین اگر ندیدین پیشنهاد میکنم حتما مراجعه کنید و ازش استفاده کنید چرا چون جلوی کلاهبرداری رو میگیره از اینکه سرتون به راحتی کلاه بره. هیچ جایی رو من توصیه نمی‌کنم برای تبدیل ریال به این مانیو و مانی خیلی زیاد در شما گوگلش بکنید پیدا می وقتی هم پیدا کردین برین ریویار رو بخونید. مطمئنم مثلا سایتی که آدرس داشته باشه تلفن ثابت داشته باشه سابقه طولانی تری داشته باشه میشه بهش اطمینان کرد اما تصمیم گیره نهایی خود شما هستی. اه ولی اه خب از لحاظ اینکه حالا من اینا رو خریدم ریالو زدم من نویز تبدیلش کردم به این وچرها یا پرفکت یا وبمونی یا هر وچر دیگه چه جوری برم مثلا رمز از رمز عرض بخرم عرض چه که یه ویدیوی ی تایید کردین در مورد بهترین قیمت ها این بالا براتون کاردش میکنم این دقیقاً همینو مشخص میکنه میگه اگر وبمونی خریدی می‌خوای تبدیلش کنی به بیت کوین کدوم صرافی‌ها می‌پذیرن یک دو اینکه که کدوما با نرخ بهتری براتون تبدیل میکنه شما مثلا هزار دلار وب گرفتی میخوای ببری بزنی بیت بخری که حالا یه جا هم گفتن در مورد ویدیو که چرا مثلا ما بعضا بعد از صرافی خارجی میتونیم یعنی برای اون موقع مثلا به صرفه تر که از صرافی خارجی استفاده کنه این دقیقاً اونجا به دردتون میخوره حالا تو اون صرافی خارجی کدوم با نرخ بهتری انجام میدن که تو همین ویدیو که خدمتتون گفتم توضیح کاملی دادم و شما پس اول فهمیدین کدوم ها وب مانی رو به مثلا این کریپتوهای مورد نظر یا مثلا به بیت کوین یا اتریوم تبدیل می‌کنین یا ریپل و کدومشون با نرخ بهتری تبدیل می‌کنن تو خرید حالا بعد مدتی مدتی خوایم بفروشین کدوماشون با نرخ بهتری از شما میخرند که این بیت و ایناتونو بزنید به جاش این وچرا رو بگیرید و حالا این وچر رو گرفتید کجا باید ذخیرش بکنید یا تو حساب بانکی تو حساب این وب اون کیف پولتون عملا یا حالا حساب بانکی هر اسمی ورش می‌ذارید توی سایت های مرتبط با این دو تا وچه، یا اینکه شما مثلا به یک کیف پولی در داخل می‌زنید یا کسی که میخره اینجا تبدیل به ریال می‌کنه و تبدیلش می‌کنید به ریال البته که اعتبار وب از پرفکت مانی بیشتره ولی خب به هر درصد کارمزد پرفکت یه مقداری کمتره یه مقداری امکانات و محدودیت‌ها امکانات بیشتری داره محدودیت‌های کمتری نسبت به بدمانی داره اما در نهای شما هستین که تصمیم می‌گیرید که از کدوم استفاده هم هر دو تاش متداول راحت هم می‌تونید تبدیلش بکنید به ریال به اینا به این وچرا وچرا به رمز و بالعکس رمزرز به این وچرا و این وچرا به ریال یعنی این شبکه شبکه کاملی هست در خصوص این موضوع من یک گروه ویدیو در مورد وبسایت‌های مفید. برای شما نمیتونید تو این بازار فعالیت بکنید، ولی ابزارش رو یاد نگرفته باشین، مرور نکرده باشین. این مجموعه ویدیو که این بالا براتون کارت می‌کنم، خیلی به شما کمک میکنه که اطلاعات کامل نسبت به این مسئله پیدا کنید پس ما خیلی سریع اومدیم دو تا مدل پرفکت و وبانی رو از ووچر مربوط و معروف به این حوزه رو هم دیدیم اطلاعات مرتبط به اینو براتون گفتم که کارد میکنم که دونه دونه بریم ببینید چون هر کدم میخواام تو این ویدیو بگم خود دو ساعت ویدیو میشه و اینکه مقایسه کوتا هم براساس چهار تا میار انجام دادیم این چارت شاخص شما میتونه روی ووچر های هم که بهتون معرفی میشه یا مثلا تو اینترنت باش برخورد میکن بذارید مقایسه کوی و درنا شما هست اینکه تصمیم میگیرید اما خب از معروف تریناش همین پرفکت و وب هست امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین که اگر بردین حتما لایک کنید با اشتراک این ویدیو برای دوستاتون و ارسالش توی های اجتماعی از ما حمایت میکنید ما رو تشویق میکنید دلگرم میکنید که بتونیم ویدیوهای بیشتری بسازیم هر سوالی در خصوص این موضوع دارید زیر این ویدیو توی یوتیوب بر ما یاد داشت بذارید براتون جوابش رو منویسم و لینک ویدیوش رو میذارم که شما هم بتونید برید ازش استفاده بکنید و اگر به این موضوع موضوع بلاکچین و کریپتوکارسی به صورت خاص علاقمند هستید حتما کانال ما رو دنبال کنید دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع رو براتون این پایین گذاشتم ازش استفاده بکنید و بازم تأکید میکنم با اشتراک این ویدیو برای سایر دوستاتون و ارسالش برای در سایر شبکه های اجتماعی شما عملا از ما حمایت میکنید تا ما بتونیم کار بیشتری انجام بدیم ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم و امیدوارم که تا اینجا از این ویدیو لذت برده باشین ممنون که همراهمون بودید خدا نگهدار